Мешкала у цьому будинку, на четвертому поверсі, білий балкон, оце от мій. Кухня була колись. Більше року Ірина Дейкалюк разом із хлопцем мешкала у нині зруйнованій багатоповерхівці. Розповідає, коли 2 березня почула вибух, одразу навіть не зрозуміла, що це в їхній будинок влучила російська ракета. Усвідомлення прийшло лише за декілька днів. Ми почули, як люди кричать під завалами, і ми розуміємо, що ми не, нічим ми не можемо їм допомогти, тобі ж, лі, лі, лісти потоплити, їх може ще більше здавити. У мене тільки було в голові позвати когось. Вона залишилася там документи, у мене хлопець інвалід, та залишилася в нього. Там тоді жінка почала викликати швидку допомогу. Під завалами будинку опинився і колега Ірини, з яким вона працювала в одному з закладів громадського харчування. Від його квартири на п'ятому поверсі не залишилось нічого. Його дуже сильно завалило та придавило питою. Він вже прийшов до тягу, він вже сам кушає, але йому дуже-дуже Його придавило питою, він впав на диван. Тата так почувалася, що йому розірвала печеньку. Він, він пробув десь до трьох годин під завалом. В перші хвилин 20 з ним був його сусід. Він вийшов, коли вже рятувальники пішли його спасати». Ірина каже, деяким її сусідам врятуватись не вдалося. Батька мого хлопця тут були друзі, вони жили у третьому під'їзді на п'ятому полосі, і ми досі не знаємо, що з ними. Та мого колеги, дочка його друга, вже був один приліт, вона, вона вижила, поїхала до, до Львову, і буквально по пару днів, як, як вона приїздила сюди, і приліт. Вона не вижила. У 2013-му жінка приїхала до Запоріжжя на навчання. У 2014-му росіяни окупували її рідний Шахтарськ Донецької області. Мої батьки поїхали до Росії, і я залишилась тут. Мої батьки зараз підтримують Росію, так. А я підтримую цю сторону. Тому в нас даже не навіть такий конфлікт вдома. Діті спрашивають, чому до сих пор я не умів. Тобто, чому десь кожен там? Нині Ірина разом із хлопцем винаймають квартиру та поступово повертаються до звичного життя. Втім, ту ніч вже ніколи не забудуть, каже жінка. «Запах пороха, крік, крик, кріки людей – це, я думаю, залишиться з нами на все життя». Карина Галунова, Артем Грасимов. Суспільне новини. Запоріжжя.